На виставку прийшла Таміла Бугаєнко. З митцем Віктором Макушиним знайома 25 років. Намагається відвідувати всі його виставки. Для жінки Віктор – перш за все скульптор, а потім художник і музикант. «Я йому говорила десь два чи три роки тому, що Віктор, у тебе особливі картини. Картини філософські якісь. Ось дивіться, до кожної картини можна підійти і щось ну, собі намислити. Щось собі уявити своє особисте. Тому е, Віктор е, картини ці е, малює, мабуть, не тільки для себе, а для кожного із нас. Про те, що картини з філософією, над сенсом яких можна думати годинами, говорить і сам автор. «Більша частина моїх робіт – якісь філософські, змушують замислитися. Навіть пейзажі я намагаюся писати так, щоб людина не просто дивилася на пейзаж, а ввести її у певний стан, щоб вона подумала про високі матерії». На виставці представлені роботи різних років. З останніх – це скульптура, портрет миколаївського історика, депутата Миколаївської міської ради Євгена Горбурова. Працював над бюстом Віктор Макужин впродовж одного місяця. Це гіпс. Це гіпс, проміжний матеріал, який можна буде переводити і в камінь, і в бронзу. Для виставки поки що у цьому матеріалі. Чому Євген Горбуров? Тому що він зробив значний внесок в історичну науку нашого міста. Ліпив з натури. Євген Григорович приходив до мене у майстерню. Я не знав, що буде він на виставці. Я його вперше побачив тиждень тому, тому що коли працював скульптор, я та знав, але що він вже виготовлений, це було мені невідомо. І коли я прийшов на виставку, я його побачив, ну, мені було десь, по-перше, не зовсім зручно. Чому? Тому що я не вважаю, може, того, щоб я був серед інших горожан на цій виставці, але це, мабуть, вибір безпосередньо скульптора. Підтримати митця прийшла мати Віктора Інна Макушина. Жінка також скульпторка. Серед відомих її робіт – Мауглі біля зоопарку, мати – біля третього полового будинку. То що Виокремити якусь одну роботу сина жінка не може. «Роботи як діти. «Роботи, як діти, вони всі улюблені. Усі роботи вкладається душа. Є найскладніші, найважчі, але найулюбленіших немає. З нами Віктор радиться, але робить по-своєму. Чи можемо критикувати? А як без цього? Кожну роботу обговорюємо і приходимо до якогось одного рішення». В залі представлено 109 робіт, 95 картин різного формату та 14 скульптур. Це творчий доробок Віктора Макушина за 30 років. Виставка триватиме до 5 листопада. Хід вільний. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.